Kaixo denoi eta ongietorri kanaleko eungarren bideora! Hau publikatzen deten eguna, 2018-ko urtarri jakama zazpi izango da Eta urtarriak bateko bideon esanun bezala, ba, data politia iruitz ezitzaiten e, eungarren bideo hau publikatzeko bost urte betetzen ditu lako kanal honek. Eta Bideo hau aprobetsatu nahi nun, ba, bost urtetako hibil honek eman dizkiten e, ilusio edo gauza politian errepaso txiki bat egiteko. Segurunik, ez aizkit denak abituko bideo hontan batzuk ere haztuko zaizkit, baina bueno, ideia behintzat hori da eta inolako orden berezirik gabe, ba familia eta lagunengandik hasiko naiz. Ilusia hondia egiten dit adibidez, igual txorakeri bat ematen duna narren, ba nire amak edo izebak esaten ditenen nire YouTubeko kanaleko bideoren bat ikusi dula edo horko komentarioren bat egiten ditenen. Eta baita ere, ba, aspaldi ikusi gabeko lagunen batekin topatzen naizenen, ba beak esatean nire bideok ikusten ditula, ze bada modu bat hola sentitzeko kontaktun gaudela, ez nahiz, eta nik ez daukaten lagun horren berri, ba, bueno, behar behintzat ikusten nahuela. Asko eskertzen diet baitare lagunei, ba, bueno, bideoren baterako e, laguntza behar izan detenetan, ba, informazioa bilatzeko edo konsultaren batean egiteko, ba, beti egon laguntzeko prest. Hori, orokorrean hitz da, baina bueno, gauza zehatzagoetara pasata, adibidez, oaingala bi urtetako gabonetan, Olentzerok ekarri ziten nire aizpat bere mutilaren partez Youtubeko plaka zoragarri bat, hemen ikusten haituko zeatena, Eta nahikoa hundia da, txiki xogoa igual diskretoko geheratuko zen, baina Kriston ilusioa intziten opari bat izan zen, eta etxeko salan daukat jarrita. Ilusio eta grazia hundia intziten beste goza bat izan zen, ba bueno, inauteri batzutan laguntalden erabaki genuen mozorrotzeko gaia izango zala e, euskal kulturako pertsonaiak edo euskal kulturako erreferentziak. Ba, ni adibidez mozorrotu nitzen goen kaleko Maria Luisaz, beste bat Benito Lertxundiz edo Fermi Moguruzaz. Eta beste lagun bat, ba, nitaz mozorrotu zen, nitazetan ere Youtubeko kanal eta grazia ondia intziten, baino ilusioa handia ere, bai, ze, bueno, ba, brometan izango zen, baino euskal kulturako mozorroa zan gaia, eta bai da, ba, ni aukeratzea hortako emozionantea intzitzaiten. Eta, azkenengo detaille txoa bezala, beste adibide bat da, nire urte festa bat antolatu duziaten lagunak, justu pandemia hasi baino txo balde nago, eta festa hortarako txapa batzuk atera zituzten, nire marrazki batekin, nire argazki baten marrazkiakin, eta nire fan jarrita, eta, bueno ba, ilusio hon di aintziten horreke bai. Hau guztia alde batetikan izango litzatekez, ba, familia eta lagunen babesori izugarri eskertzen detena eta ilusio handia egiten ditena, eta beste aldetik egongo litzateke ez ezagunen jasotako guzti hori. Bost urte hauetan zehar, hitzaldi edo mailinguru desentetan parte hartzeko deitu izan diate, basareko euskarazko sorkuntzaren inguruan itzegiteko. Eta izugarri eskertzen dut, jendeak erakutsitako interesoi, Eta ba gaiari buruz hitz egiteko aukera hori ematea. Gero noski asko eskertzen dut, ba bideo bat publikatzerakoan jendeak gusten dizkidan komentario guzti hauek, Edo sare sozial bidez, inmeiles jendeak idaztea. Ze gainean normalean oso komentario positiboak jasotzen ditut eta askoe eskertzen da eta ilusio berezia egiten dizaintzu hontan jendea xentek idatzi izan ditelako euskera ikastenari dala esanez eta nere bideoek ba prozesu hortan laguntzen dietelako horrek niretzako izugarrizko balio baduka. Bueno, bon, tata hontan berezik hitze egin naide Durangoko azokako esperientziari buruz. Ze oso kuriosoa egin zitzaiten gauza bat izantzan, e durangokoko azoka pare batetan gertatu zitzaitela jendea gerturatzea, argazkik eskatzea, aberrez jende pila bat Nahiko gutxi, baino pertsona bakar bat gerturatzea esanez aberargazki bat ateraz ez daken nerekin, neri surrealista eritzen zain. Eta hortaz aparte, gero badauzkat baitare pare bat momentu e, musikariekin bizitakoak. Ba, Batetikan eugurratakiko taldekoak etorri zian zede bat oparitzean eritzako dedikatoria batekin, sorpresa galanta izan zen eta kriston egin egintziten, erune espero, Eta bestetikan eduki nun e, peior reparazekin halako e, momentutxo bat, ba bueno, Durangoko azokako kanpokalden krosatu ginean goiz baten, oraindik oso jende gutxi zegoenen, eta kaso egitea geratu zen bea. Ez genun ordura arte inoiz hitz egin, ez kaso egin, ez ezer eta gelditu zan kaso egitea, saludatzea, ta gelditu nintzen bei da hola, Klar, baina peior reparaz, eh, gorabeidatuta eta esan zuten, "Ai, barka igual ez dakizu zein naizen, ez dakitez zautzen auzun", taik esanio onbre, "Niksu bai, baño zugni". Zarraro egitze zitzeiten, eta esan ziten ba, ezagutzezula kanala, eta asko baloratze zula hemen egiten detena, eta segitzekola, eta hoxe, ba. ilusio handia gintziten, ze klaro, ba, nik egun ero ikusten hunduran gokoazokan, bere estanaren parean sortzen zen ilaratzarra, oaindik zetak proiektua aurkeztu gabe zeuken, ez dakit bendetakin zegoen, edo beste zerbait zen, baina hori ez, ba, joe, alako erreferentzia bat, ba, denbora guztian jendea berari firmak eskatzen, eta konstantekiz egona jendeakin, Baneri isaludatzea geratu izana netzaako izanza xok pixka bat. eta oh se bat. detailio hoiek aiipatu nahi dittu Durangoko azokatik basanguratsuak dialako. Durangoko azokatik kanpo ere egon dia momentuak jendeak gerturatu izan zaitena esateko ban nire YouTubeko kanala jarraitzen dutela, eta bideo kon konkreturen batengatik aipamenen bat egin ditena, eta horrek ilusio handia egiten dit baita re ez, Zer, badalako sentsazioa bat, ba, bueno, nik hemen sarean botatzen duten hau pixkan mundu errealera, pasatzen dala erakusten ditena, ez? Ba, e, bi aipatzeagatik ondo gogoratzen ditutenak, bat gertatu zitzaiten oso kezbaldimanao Bilboko aste nagusin txosna baten turno bat iten hain itzala, gerturatu zen bat eta esan zuten nire txosnetako turnoei buruzko bideoa erabiltzen aiziela herrian, ba turno bat lehengo aldiz egin behartzun jendeai erakusteko, ez? Ba, piska bat Ez da bideo tekniko bat, baina, bueno, lehenengo pausu bezala, bideo hori jartzen nahi ziala, eta jo, bak, ilusioa intziten. Eta beste baten, autobus bat hartu behar nuen, ba, etorri izan mutilu bat, esatea, e, justu publikatutan euken berri azken kontzertuai buruzko bideo bat, erretzearen ingurukoa, eta esan ziten, kuadreian, ba, horren inguruko elkarrizketa izate nahi ziala, horren inguruko batek eta jo, bos, horrek ere, ilusio egin intziten, ez? Ba Baina, bideoek, badute bizitza propio bat, eta tarte jendearen eguneroko bizitzetara iristen dira. Eta ja, talonekin bukatzeko, ba, aipatu ai nahiko nuke, izugarrizko ilusioa egiten ditela, norbaitek esaten ditenen nire bideoren bat ikusteagatik bera ere animatu dala. O bideo bat egitea edo beste zerbait, baina balio izan diola, pausu bat emateko egin naizun hori egitxera, eta horrek pff, hori kristona da. Ba Hori izan da, alde batetik familia eta lagunak, bestetik ez ezagunen gandik jasotako babes guzti hori ere bai, Eta, azken egoz, itzegin nahi dut baita niretzako zer suposatu duen kanal honek. Nik oaindala post urte kanal sortu nunen, egin nun, beste gauza batzuen artean, nire bizitzako urteriko, kerrenetarikoa bizitzena initzelako, eta hau izan zen, ba, nire buruari elduleku bat e, sortzeko modu bat, ez? Ba, tresna bat, ba, bueno, zulo beltzortatik an, pixkat ateratzen saiatzeko. Oaindala gutxi egindako elkarrizketa baten galdetu ziaten Haber, terapia moduko bat altzan kanal hau eta ez nuke esango, honek terapia bat ordezkatzen duenik, baino bai uste dut oso tresna e, potente izan dela, niretzako behintzat, bostu urtetako bideontan. Ba, Nire buruaren txako egindako zerbait ere izan da, e, bueno, publikoki bestelako ekarpen bat ere egiten saiatuna izan harren, eta oixe, ba, asko eskertzen diot hori kanalari. Eta zintzoki, ba, ez dakiten mendikan aurrea egon godian edo ez bideo gehiago, e, nere burua ezaguduta kostatzen zait pentsatzea ez detela ezer gehiago igoko, ze zerbait kontatzeko daukatenen tresnau eskuraukita, ba, irbitzen zait egingo detela beste bideoren bat, baino ez dakit, ez daukat asmo argirik, eta egila da guantxe bertan pena ematen ditela bukatzeak, baino ez nioa ezer esatea ze ez dakit zer egingo deten. Naiz edaintzat bideo hau despedida moduko zerbait bezala geratzea eta denei eskerrak emateko aprobetxatzea. Eta hamendikan aste batzutara edo hilabete batzutara ba, berriz bueltatzen baldimo naiz bideo batekin, ba beida, bueltatu naiz eta listo. Gaina Youtube-en oso gauza ohikoa da, ez, despedida bideoak egitea, bani joa Youtube-etik eta alako titularra jartzea, eta gero handigutsira berriz bideoak egiten astea. Ez dut esaten hori da ninten asmoa, ze ez daukat asmorik. Baina, bueno, ala gertatzen malin bada, beste Youtuber bat hori egiten duna. Eta kiko, ba, hemen txehurtziko dut bideo hau, eskerrik asko berriz ere bost urte hauetan zehar emandia zuen goxotasun guztia Eta berriz esango dut, hau ba, ikusten ari norbait baldin badago olako zerbait sortzeko gogoz, e, zalantzatan baldin bada zaudete egin ez egin, nik esango nizueke probatzeko. Saiatzeko egin eta gero ez baldin bada zaudete guztua ba, beti utzi dezakez due, baina saiatu behintzat. Eta hausia da dena gaurkoz, eskerrik asko bideoa ikusteagatik, eta horrengor arte. Aio!